بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا المهدي المنتظر هو الذي يضع القوانين عندما يأتي إلى العالم فطبعا عندما يصدر هو القوانين بنفسه فإنها سوف تكون من عند الله لأنه مرسل من عند الله وليس بشخص عادي كما نظن أو يظن البعض إنه يعني رجل وخلاص كده لا مهدي المنتظر يعني هو المسيح عيسى ابن مريم يعني هو ملك اليهود المخلص إزاي بقى الكلام ده وإزاي هيعمل الوحدة فطبعا مهدي المنتظر هو ملك اليهود المخلص إزاي هيطلع لهم هيكل سليمان هيقوم بلاقه من جديد يعني هي دي ايه الحاجة بتاعتهم اللي هم عايزينها و... وتابوت العهد خلاص كده متشكرين منك ان احنا كده امنا بيك وصدقناك ان انت ايه ملك اليهود المخلص بتاعنا اللي احنا كنا خلاص هيجي بقى للمسلمين المسلمين هتطلع دابه الارض اللي هي الملكة كيلوباترا دي فهذه طبعا اهم علامه وبعدين بعد كده يعني طبعا المسجد الاقصى سوف يتم تحريره من ايدي اليهود ليكون خالص للمسلمين باعتبار بان هيكل سليمان سوف يتم بناؤه في مصر وليس في القدس كما اختاره الله له ان يكون في مصر بعد كدا المسيحيين هم نفس الوضع يعني, يعني نفس وضع اليهود يعني المؤمنين بهيكل سليمان وتابوت العهد برضو نفس الحكايه فكل دول عيسى ده احياء الملكه كليوباترا ده يضل للمسيحيين برضو ان ده هو المسيح نفسه يعني المسيح. مش اي حد بيحيي الموتى غير المسيح هو الاية دي المشهور بيها والمعروف بيها لما يروح واحد مثلا في حتة مثلا معينة وبيشتغل شغلين معينة لهم انا كذا انا بشتغل مثلا نقاش طب امسك الفرشة وامسك البتاع ورينا بشتغل نقاش ازاي فهي نفس الفكرة هتيجي الايات متطابقه مع بعضها بعض عشان كده انا في ناس كتير بتستغرب من كلامي لكن هو ده الكلام الواقعي والصحيح الذي يجب ان يحدث عشان الناس تامن بالمهد المنتظر ده ان هو جاي ده وجاي ده وجاي ده وهيعمل وحده ازاي وهيعمل سلام ازاي الا إيه بالطريقه دي فلازم يعني اليهود يبقوا عندهم ثقه فيه عمياء عشان ينفذوا كلامه المسلمين نفس الحكايه عندهم ثقه عمياء في الراجل ده ان يعني هو ده هيعمل لهم الخير كله فبيسمعوا كلام نفس الحكايه المسيحيين برضه هيسمعوا كلامه عشان هو ده اللي مرسل من عند ربنا هو ده اللي هيجيب لهم الخير كله فهنا بقى يكمن حقيقه واحده ناقصانا هي ظهور الملكة كيلوباطرة ظهور الملكة كيلوباطرة دي بتنهي بقى المسائل كلها وينهي الجدل وينهي كل حاجة احنا بنقولها دلوقتي طبعا في ناس كتير بتسمعني مش مقتنع بالكلام ده ماشي لكن انت لو شفت بقى الملكة كيلوباطرة وشفت بقى المسيح بنفسه ما يجي يحييها قدامك ده غير هيكل سليمان عاي طلعهم الارض ويبني من جديد اللي هو المعبد اليهودي الذهبي طبعا في حاجات كتيرة وعيات عظيمة تحدث وكمان هيدخل آآ الأبواب الأهرامات الحقيقية سوف يتم الدخول إليها إن شاء الله وكل الأهرامات دي متواصلة متواصلة ببعض عبر ممرات سرية تحت الارض شبكة تحت الارض مخصوصة للعبور من الهرم ده للهرم ده للهرم ده يعني تحتوي الاهرامات على كنوز وخبايا كثيرة لم يكتشفوها العلماء حتى الان يعني هي مش مبنية كده حجارة وخلاص كده و... لا ده في ألغاز احنا ما لغاية دلوقتي موجوده داخل الاهرامات او حوالين الاهرامات نفسها وسبب بناء الاهرامات دي ايه يعني اكيد ليها سبب معين احنا لغايه دلوقتي نجهله ما نعرفش حقيقته ايه بالظبط فعلشان كده احنا بنستخلص معلومات من هنا ومن هنا فرجاء تابعوني عشان تعرفوا كل المعلومات اللي انا بجيبها لكم ويا ريت تتابعوا فيديوهاتي اللي قبل كده عشان تعرفوا مزيد من المعلومات اللي انا ما قلتهاش في الفيديو ده هتلاقوها في الفيديو الثاني معلومات كتير عن الملكة كليوباترا وما هي دبة الارض ومأجوك اللي هما الفيضان والجفاف وانهيار السد العالي وكل ده هتلاقوه في قناتي ان شاء الله كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة اربعة وشكرا علي حسن استماعكم